İzaminin qələmindən çıxan ol Məcnunun Kör olan gözləriyəm dərdü qubar gəlmiş idi Sarayın şairinin xalçası gördüm mən Gecə xəlbətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi Müşvik tək məni sürgün eliyin gülləliyin Mərminin qiyməti sözdən bu şəhirdən də baxa Yenə ol bağ olacaq, yenə o siz gələcək Daha yoxdur şair, o bağ da yoxdur daha Hamı yatmış o bir Allah, bir də ki mən Nə üçün Süreyya ol şəhri yarı Çəkdiyi siqarətdən əlşə çıxan küsudu mənəm Necə ulduş sayaraq gözlüyürdü bir gecə yarı Mənəm ol meyləxanə və içilməyən şərab. Saçımın telləri ax gözlərimin rəngi sarıdır Görəy sən öyrənə bilmişmi vahidin ruhu Həmin ol gözəl nazənin kimi listəkli idi.